Минулої доби російські війська обстрілювали селище полігон Миколаївської області. Про це повідомив пресофіцер Дмитро Плетенчук. Місцеві жителі розповідають, останні дні обстріли почастішали. «З полігона, там з першого дня, як почалося і до тих пір. Да. А сьогодні вже зрозуміло, що б'ють просто по селу, просто по селу б'ють і все. І по всьому селу, по всьому периметру села. У нас раніше вікно полетіло одне, й друге, й двері пробило. А цей раз, слава Богу, ну так дуже багато по селу розбито. Утром сьогодні дуже були обстріли, дуже по селу Сім годин. Сім е, двадцять, е, як почалося, і час добрий, безпрестанно. Да. Такі важкі орудія били. Жителька селища полігон Наталія розповідає, дослухалась до рекомендації комендатури міста та евакуювалась. «Взагалі ситуація була стабільна до да, оцих ранішніх обстрілів. дуже сильна якась зброя, дуже гучна і вона лякає. Тому ми вирішили окей, на якийсь час виїхати, щоб не заважати нашим військовим. Працювати спокійно, не наражати на небезпеку старших молодших. Ще не знаємо. Хлопці нас привезли. Ну, в іншому разі, тут тихо, але це вже багато для нас. Через постійні обстріли знаходитись в селі було неможливо, розповідає Інна. Виїхала, аби врятувати дочку та внука. У нас вже кілька днів почали снарядами закидувати село страшно За ребенка я бы осталась, если бы не внук. Просто дочка без меня не хотела уезжать. Пришлось выехать без за ребенка. А пока да. Но не факт, что если из-за этих пару дней ничего не изменится. Были, прилетали осколки во двор. Там какие-то снарядики небольшие. Ну. в подвалах сидим. В любой момент... Начинають, тільки після першого прильоту ми одразу біжимо в підвал, сидимо, прячемося, тому що ми не знаємо, куди нам може впасти. Волонтери «Червоного Христа» організували евакуаційні автобуси за кілька годин та привезли людей до міста. Тут вони тимчасово перебуватимуть в інтернатах для переселенців. Стала сьогодні остро необхідність евакуювати жителів поселка Полігон. Ми предоставили таку можливість, забрали людей, перевезли в інтернат который готов их принимать с расселением, с питанием в тишине. У некоторых были попадания рядом э, в частные сектора. Э, некоторые очень напуганы, очень громкие взрывы. Э, к сожалению, люди не выдерживают такого шума. И это неспокойные ночи, это постоянные переживания и особенно страх за детей. Вот. Поэтому за вчера... За несколько часов, с вечера, с 6 часов вечера до 9 утра была организована группа, благодаря опять-таки волонтерам этого же села, которая знает этих людей, обзвонила, пригласила, назначила сегодня время. И мы организовали машины, автомобили, автобусы, чтобы этих людей эвакуировать в наши интернаты в городе. Інтернати для переселенців передбачають тимчасовий захист. Далі волонтери можуть запропонувати людям евакуацію до країн Європи, розповідає Ксенія.